السلام علیکم دوستو اس کا شکار آپ بھی ہو سکتے ہیں خصوصاً وہ دل پھیک نوجوان جو لوگ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں اور حقیقت کی دنیا میں وہ اپنا محبوب تراش کرتے ہیں موبائل پر سے دلکش آواز سن کر وہ خیالوں کی دنیا میں کھو کر اپنے آپ کو گل فارم سمجھتے ہوئے پھر ایسے جال میں پھنس جاتے ہیں جس کی انہیں بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے یا وہ لوگ جو کسی لالچ پہ آ کر شکار بن جاتے ہیں ایسی ہی کال چار صدے کے نوجوان فضل خان نے بھی سنی اور ایسی ہی کال پر وہ کسی طریقے سے وہ کا بات پہنچ گیا اس نے بتایا کہ اسے سفر میں ان بیتے پندرہ گھنٹوں کا احساس بھی نہ رہا کب وہ صادقہ کا پہنچ گیا اسے پتہ بھی اس کی باتیں وہ کہتا تھا کہ اس کی باتیں مسلسل اس کے دماغ میں گھوم رہی تھیں جس میں کانوں میں رس گھولنے والی آواز مسلسل کہہ جا رہی تھی ہیلو جانی تم آ جاؤ میں تمہیں جلوے دکھاؤں گی اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ملاقات کیسی ہوگی سال سال ڈیڑھ سال کے اندر سکھر ریجن جو آٹھ اضلاع پر مشتمل ہے اس میں ڈیڑھ سے دو سو افراد کو اغوا کیا گیا جو لڑکی میرے ساتھ عشق میں اتنی پاگل ہو چکی ہے اس سے ملاقات میں, میں وہ کہتا تھا کہ میں کنفیوز بھی تھا اور ملنے کی خوشی بھی تھی انجانہ سا خوف بھی تھا لیکن خوف کیسا وہ تو گھنٹوں گھنٹوں مجھ سے وہ اس سے باتیں کیا کرتی تھی پھر اس کو کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ اس لڑکے سے تو میں کئی مہینے سے بات چیت کر رہا ہوں تو وہ بھایا مجھے کیوں دھوکہ دے گی اور جب وہ میں بس اڈے پہنچا تو ادھر ادھر دیکھنے لگا تو اسی اسلام میں کال آ گئی تو اسی لڑکی کی کال تھی تو اس نے پوچھا کہ آپ اڈے پر پہنچ گئے ہیں تو اس نے کہا جی ہاں میں اڈے پر پہنچ گیا ہوں سات کا بعد اڈے پر تو اس پر اس نے کہا کہ وہ آپ وہ اسی کا انتظار کر رہی تھی اس نے اسے بتایا کہ اسے وہاں ایک اور گاڑی میں بیٹھ کر مریض شاخ نامی علاقے میں تک جانا ہوگا جہاں اس کا بھائی اس کا انتظار کر رہا ہوگا اور یہ کہ وہ بھائی کے وہ بھائی اس گاڑی میں منزل مقصود تک پہنچا دے گا اور وہ پھر وہاں پہنچا جہاں نازو کا بھائی اسے لے کر جنگل کی طرح روانہ ہوا یہی وہ وقت تھا جب اسے ذرا سا خوف محسوس ہونے لگا راستے میں دو لوگ اور بھی بیٹھ گئے گاڑی میں تھوڑا سا آگے گئے تو ان میں سے ایک نے کنپٹی پٹی پر اس کے پستول رکھ دیا اور اسے موبائل فون چھین لیا اور تقریباً ایک گھنٹے بعد گاڑی چلتی رہی اور ایک گھنٹے بعد گاڑی رکی تو اس کے بعد اس کے ہاتھ پاؤں باندھے باندھ دیے گئے نامعلوم جگہ پر پہنچا دیا گیا پھر ایک کالی کوٹلی کے اندر ہاتھ پاؤں باندھ کر زنجیروں میں چکر کر اسے پھینک دیا کچھ دیر بعد اسے کہا گیا کہ اپنے گھر والوں کو فون کرو اور پیسے منگواؤ وہ کہتا تھا کہ میں بات کو سمجھ چکا تھا کہ میں اغوا ہو چکا ہوں تو اس نے اپنے گھر والوں کو فون کیا اور پیسے منگوائے لیکن فضل خان کے گھر والوں نے پیسے بھگوانے کی بجائے پولیس سے رابطہ کیا اور وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ پولیس نے ایسا کیا کیا کہ میں وہ کچھ دنوں کے بعد باحفاظت بازیاب ہو گیا فضل خان بتاتا ہے کہ انہیں وہ لڑکا بھی دکھایا گیا اس سے لڑکی بن کر باتیں کرتا تھا اوکاڑا کے رہائشی بھی محمد ایجوب بھی اسی ہنی ٹائپ کا شکار ہوا اس کو بھی ایک انجان نمبر سے کال آئی بے تقلفانہ گفتگو شروع ہو گئی بات چیت جلد ہی دوستی میں پھر محبت میں بدلی اور محبت پھر شادی کی باتیں ہونے شروع ہونا شروع ہو گئی اس کے بعد اور پولیس کے مطابق اوکاڑے کے رہائشی عیوب کی دوستی فون پر ایک خاتون کے ساتھ ہوئی جو ڈاکوؤں کی ساتھی تھی اس خاتون نے اسے جھان شادی کا جھانسہ دیا اور اسے اغوا کر لیا لیکن اس کی خوش قسمتی کے اغوا کار جب اسے کچے کے علاقے میں اغوا کر کے لے کے جا رہے تھے تو اس گروہ کا سامنا تھانہ ماچا کے کے حدود میں پولیس سے ہوا جہاں فائرنگ کے تبادلے کے بعد اور وہ بغیر تاوان لا کیے وہاں سے نکل پڑا ہوا کچے کے علاقے میں ماضی میں بہت سے آپریشن ہو چکے ہیں مگر ان علاقوں میں ڈاکوں کا خاتمہ ہونا ممکن نہیں ہو سکا یہی وجہ ہے کہ دو دن پہلے سندھ کے وزیر اعلی سید مراد علی شاہ اور پنجاب کے وزیر اعلی اور آئی جی پنجاب پولیس پنجاب اور آئی جی سندھ پولیس کی آپس میں ملاقات ہوئی اور اس پر اتفاق ہوا کہ رینجرس کو بھی استعمال کر کے اس کچے کے علاقے میں آپریشن کیا جائے گا اور سندھ کے ضلع گھوٹکی کی کے حوالے سے بہت بدنام ہے وہاں بھی پولیس نے بیتر پہ بہت عرصے سے آپریشن وہ کر رہے ہیں اور ارد گرد کے لوگوں کو علاقوں کو تو اس نے محفوظ کر کر رکھا ہے لیکن اب یہاں جو ڈاکو ہے اغوا کار ہیں ان کے لیے بہت با آسانی سے وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ٹریپ میں لے کے آ رہے ہیں اور اب انہوں نے ہنی ٹریپ کی تکنیک کو بھی استعمال کر کے کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کے علاوہ بہت سے وہ جال آپ کے پاس پھینک تو یہ اغوا کار انجان کال سے نمبر سے کال پلا کر فون اٹھانے والے بندوں کو اپنی جال میں پھنسا کر کوشش کرتے ہیں سوشل میڈیا پر پیجز بنا کر وہاں خوبصورت خوات لڑکیوں کی تصاویر اپلوڈ کی جاتی ہیں اور انسینٹو دیا جاتا ہے اور اس تصویر کے سے میں آ کر لوگ جو ہے دل پھینک خصوصاً لوگ پس جاتے ہیں اور اغوا ہو جاتے ہیں اور سندھ میں تو اب کم از کم جس میں نے پہلے کہا کہ لوگ سمجھ چکے ہیں اس لیے وہ اس کے ٹرائپ میں نہیں آتے لیکن یہاں پنجاب وسطی پنجاب جنوبی پنجاب میں بھی لوگ سمجھتے ہیں لیکن وسطی پنجاب اور شمالی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے لوگ جلدی اس کا شکار ہوتے ہیں انہوں نے سستی اسکیموں کا بھی جو ہے نا وہ ترغیب دے رکھی ہے اس طرح ایک نوجوان مجھے خود اس کا نام نعیم احمد ہے اور وہ بہت زیادہ تھا وہ کچھ دن پہلے دس لاکھ کا تاوان دے کر واپس آیا تو اسے بتایا اور کہ بھی اس کی, اس کی گاڑی ہے کار ہے ہونڈا سٹی تو اس کو وہ پرانے ماڈل کی گاڑی تھی دو سات آٹھ ماڈل کی گاڑی تھی جس کو انجن اور چند باڈی پارٹس درکار تھے سوشل میڈیا پر ایک اشتہار دیکھا اس نے رابطہ کیا تو اسے کہا گیا کہ وہ کشمور سندھ آ جائے تو اس کے پاس چوری کی گاڑیاں موجود ہیں اور اس کا سامان اتار کر وہ اس کی گاڑی میں کو لگا کر ریکنڈیشن کر دیا جائے گا جو گاڑی بالکل دو ہزار بائیس کی طرح محسوس ہوگی اور اس قیمت انہوں نے بہت کم بتائی اور جب وہ قیمت بتائی تو اس کے منہ میں پانی آ گیا وہ کار پر فوراً کشمور پہنچ گیا جہاں اسے کار سمیت اغوا کر لیا گیا اس پر ابتدا جسمانی تشدد کیا گیا اور دس لاکھ تاوان ادا کر کے اسے آزادی ملی وہ اب تک نفسیاتی بنیا حوالے سے اس قدر دباؤ کا شکار ہے کہ وہ کیمرے پہ آنے سے بھی اضطراب کر رہا ہے ان کو اس کو دھمکیاں دی گئی ہیں کہ اگر تم نے یہ بات راز افشا کیا تو تمہیں پھر یہاں سے پھر مار دیا جائے گا گباہ کر لیا جائے گا اچھا یہ طبقہ جو مافیا ہے نا ڈاکوں کا اغوا کا یہ لوگوں کو سستے ٹیکٹروں کا بھی ترغیب دیتا ہے کہ آپ کو دیتے ہیں سستی گاڑیاں دیگر مشینری کا لالچ دے کر وہاں بلایا جاتا ہے اغوا کر لیا جاتا ہے جا پھر وہاں سے اس کو کچے کے علاقوں میں رکھا جاتا ہے پھر بھاری تاوان ادا کر کے ان کے چنگل سے آزادی ملتی ہے اور ڈاکون نے پھر ایسے سافٹ ویئر بھی استعمال کر پہلے کر رکھے تھے جو اب بھی کر رہے ہیں جہاں لڑکے کی جو آواز ہے وہ نسوانی آواز میں بدل جاتی ہے اور پھر دل پھینک جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو عاشق مزاج ہوتے ہیں وہ تو ہر آواز پر جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں ٹریپ ہو جاتے ہیں تو اسی طرح آپ دیکھیے کہ ساتھ کا بعد میں نا اور کشمور میں گوٹکی میں باقاعدہ بس اڈوں پر یہ پولیس جو ہے وہ اپنی گاڑیوں میں اعلان کرواتے پھیر رہے ہیں کہ بھی آپ اگر کسی خاتون کے بہکاوے میں یہاں آئے ہیں یا کسی سستی اسکیم کا لالچ میں آپ یہاں آئے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ ہنی ٹرائپ کا شکار ہونے والے ہیں اب بہتر ہے کہ آپ یہیں اتر جائیں ہوشیار باش متنبع وہ کرتے ہیں تو آج میرا جو لاگ ہے وہ بھی اسی سلسلے میں تھا اور میرے ایک بزرگ تھے وقع کرتے تھے ایک بلی نے چوہے کو کہا کہ تم ایک بل سے نکلو اور دوسرے بل میں اگر چلی جاؤ تو میں تمہیں اتنا انعام دوں گی تو چوہے بڑا خوش ہوا تو جیسے چھلانگ لگا کے جانے لگا تو اسے چوہے نے اس کی دم پکڑ لی اور کہا کہ فاصلہ کم ہے اور انعام زیادہ ہے تو یقینی بلی کی نیت میں فطور ہے تو دوستوں یقین کیجیے کہ فاصلے آپ کے کم ہوں انعام زیادہ ہو تو ترغیب دینے والے کی نیت میں فطور ہوتا ہے تو احتیاط کیجئے یہ میں نے ولا آپ کی حفاظت کے لیے آپ کو بھی ایسی کال آ سکتی ہے تو دل نہ پھینکیے گا نہ ان کی لالچ میں آئیے گا بہت less stuff.